السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في عرض جديد من عروض اناس التي لا تنتهي عرض اناس جميل جدا جايب لنا خصم حتى 85% فعلا 85% وهنجربه سويا ان شاء الله مع بعض وهتلاقوا اللينك في ديسكربشن او ممكن تدخلوا على موقع اناس دوت كوم الخاص بالمملكه العربيه السعوديه وتذكروا هذا الكود جيدا ai اي 21 تعالوا نشوف الكود بيشتغل ازاي وازاي نجيب أي منتج موجود في قسم التخفيضات بخصم يقارب 85% طيب أنا دخلت على موقع أوناس زي ما أنتوا شايفين ثم بعد كده اخترت الدولة وكانت المملكة العربية السعودية ودخلت على قسم التخفيضات زي ما أنتوا شايفين الحاجات الجميلة اللي عندنا ده فستان بتصميم بلوزة تمنوا قبل الخصم من 234 ريال سعودي. ده بعد الخصم قبل الخصم كان 313. عند الفستان القطن والصوف والطول. سعره بعد الخصم 254 من بعد 309 ريال. حاجات رهيبة وجميلة جدا جدا لا تفوتكم من سن 3 شهور و 6 شهور و 12 شهر. اختار مثلاً دي. وتوصيل طبعا مجاني. هختار المقاس وأقوله مقاس من تلاتة لست شهور مثلاً، ثم بعد كده هقوله أضف إلى العربة أو أضف إلى الحقيبة، له ورد الحقيبة وريني كده السعر، زي ما انتو شايفين السعر ميتين أربعة وخمسين ريال، لأ أنا هقوله استخدام رمز الخصم وأديله الرمز ده. إي آي واحد وعشرين، إحفظوا الكود ده جيداً إي آي واحد وأقول له إستخدام أو أبلاي بالشكل ده، خصم لي حوالي عشر ريال سعودي إضافي، فإذا المجموع ميتين ريال شامل المصاريف الشحن، وشامل أيضاً ضريبة القيمة المضافة، وأيضاً نقدر إننا نبعت رسالة مع الهدية لو حابين ان نبعت المنتج ده. هذه هي الحد من أحبابنا، فنستطيع بمنتهى البساطة، شكراً جداً ليكم، نلقاكم معاكم بنات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.